Roadtripi esimene päev Alustame sõitu Sõitnisega pensukasse mm -hmm. Right on the See on kõli really Siin my... <skruse> on see, see on meil suune osmärses King. Ma ei tea, kest on, aga ta on päris kongsekene. Ja ta roovab siin... Ja ta sinna at... see on et ta on väga Olas, nii. Kes seal siin on? mingi Võib-olla. Saks. Võib-olla. Võib-olla. Võib-olla. Võib-olla. võib see need ei Mis siis? Metas. See on a Sea Acres National Parkis. Vaikselt pingvinid, kes on tulnud. Võtku juunio. Võtku Laputaks. Mingi väike tefini võib-olla. Ma ei tea,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 Byron Bay Lighthouse tuletorni juures, siin on päris hea vaadaja avaneb. ja see tuletorn on kailus Kõikime selle raja ära, palju see pikkus oli siis Üks kohta ütles 3,5, üks kohta ütles 5,4 Täpselt üle jah Üks kohta ütles km päegu See on sensori Ootamad roolega kõigelemest ja siin on põhimõtteliselt maksuma päris palju raha ja seisma järjekorras väga paljude inimestega Mis loom pööi on? It's a little bit closer to him Little bit closer Little bit further back Ohhhh Do you think she'd be safe? No, no. No, oh, that's good. I'm glad I can't see the answer. Exactly right. So it's really important to take your common sense with you when you go to crocodile country. A really good tip is to maybe bring a bigger fishing boat when you go fishing and never wash your fishing bucket over the side of your boat. Yeah, definitely don't try and throw a stick or ball into your pet into the water of your pet dog's Yeah, and you never ever want to try and do this type of thing with a wild crocodile. And just because you can't see a crocodile doesn't mean there isn't one waiting to eat you. Meet you. <laughs> Olla, siis, et on. Siin on väga ilusad mäed, kaamera peal nagu muidugi ei näe nii iluselt, aga nad on hästi kaugel ja nad on ilgelt suure. Kõnnime mäest alla. See on palju lihtsam kui siis, kui ma siia üles tulima 700 meetrit.